السؤال الآخر هل فيه سلطة الأهل الزوجة على الزوجة إذا انتقلت إلى بيت الزوجية أو إلى بيت زوجها أقول ياب تبقى المسألة منضبطة بضابط الصلة وضابط البر والرحمة لكن سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله من أحق الناس بالرجل قال أمه قال أمه قالت ومن أحق الناس بالمرأة قال زوجها قال زوجها فإذا انتقلت الزوجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها أصبح واجبا على الزوجة أن تطيع زوجها ليس معنى ذلك أن تعق أباها ولا يجوز للزوج أيضا أن يكون سببا في أن تقع البنت في عقوق أبيها بعد انتقال البنت من بيت أبيها إلى بيت الزوجية لأن بعض إخواننا يريد أن يسقط مكانة والد الزوجة بالكلية بعد انتقالها إلى البيت هذا لا يجوز الزواج ليس لقطع الأرحام وليس لتحقير وتمزيق هذه الأواصر والوشائج والعلائق إطلاقا وإنما تبقى مكانة والد الزوجة محفوظة كريمة في موطنها الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويجب على الزوجة أيضا أن تجعل الزوجها مكانة يرتضيها الله تبارك وتعالى إذا صامت المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي ابوابها شئتي فعلى الزوجه الا تفرط في حق والدها ولا في حق زوجها وعلى الزوج ان يعين زوجته على ان تكون بارة بوالدها وبارة بوالدتها وان تكون بارة به ايضا وانا اتصور انه لا يوجد على الاطلاق زوجه عاقله تتقي لها ترى زوجها يحسن الى اهلها ويبر اهلها ويبر ويحسن ويكرم اهلها ثم هي تهين زوجها او تهين اهل زوجها اطلاقا اطلاقا لا يمكن ان تفعل وفيه هذا الفعل لانه لا يمكن ان يكون الا من اهل اللؤم عافانا الله اياكم من اللؤم وجعلنا واياكم من اهل الوفاء فانا اقول لا يجوز للزوج ان يمنع امراهه ان تزور اهلها ابدا لا يجوز يا اخي حتى ان لم تذهب انت ليس من حقك ان توقع امرأتك في قطيعه ليس من حقق أن توقع امرأتك في قطيعة يقول أخ طب يا شيخ البيت هناك في معاصي الله ما هو ده البيت اللي انت خدت الزوجة منه يا مولانا ما هو ده البيت اللي انت خدت الزوجة منه الوقت انت شايف المعاصي طب زمان ما كانش المعاصي ظهر ليه طب حتى لو في معاصي لماذا لا تكون أنت سبب خير ومفتاح هدى وداعية رحمة لماذا لا تذكر هذا البيت وهو رحمك وهو صلتك لماذا لا تذكر اهل هذا البيت بأدب؟ وحب وحكمة ورحمة وتواضع. لماذا؟ طب انا فعلت ولم يستجيب، خلاص أديت ما علي، مش عاوز اروح خلاص لا حرج علي. طب همنع الزوجة لا ما تمنعهاش. طب ربما تفتن في دينها تفتن في دينها. اذهب أو اذهب معها لتزور أهلها ولترجع ولا تقع في قطيعة ولا تطيل الوقت ان خشيت وان تصدق بالفعل فانها ستفتن في دينها لان اسماء سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان امها وهي مشركه جاءت لتصلها فبتستفتي رسول الله فتقول اصل امي يا رسول الله وقد جاءت راغبه راغبه في الاسلام جائس راغبه في الصله جائس راغبه في العطاء جائس كل هذا جائز كما قال الحافظ بن حجر افأصل امي وقد جاءت راغبه وهي مشركه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم صلي امك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فلا بد من ان تصاحب المراه اهلها بالمعروف وان يصاحب الرجل اهله بالمعروف ويبقى الامر كما ذكرت في اول الجواب منضبطا بضابط الصله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين من حديث ابي هريره خلق الله الرحم لما فرغ الله من خلق الخلق أو خلق الله الرحم فلما لما فرغ الله من خلق الرحم قامت فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال لها جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى رضيت قال فذلك لك قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أسأل الله أن يجنبنا وياكم القطيعة وأن يجعلنا وياكم من أهل الصلة هو لذلك والقادر